هلا مرحبا وعداد أسنى. ما دارت الأيام وعدد ما يطوب أسنى. البيت أسنى. لبس الحرامي باروك لك يا بالرفاعي <تصفيق> وحظ <وحطك> قام <تصفيق> عسى الخير فلك يا الكفو طول <تصفيق> اعوامي ومدلك ونعم في عقر محفيدك روم وابوك الكريم معدته مروي الظامي وشيدي وراسي فوق وطا على الاحلام، وشيدي وراسي فوق وطا على الاحلام، تهيات هجوسي والوعد بيننا قدام ونشاه على اللي يضرب على الحمي، رشيدي وراسي فوق وطا على الاحلام، مثال عليها فكري يوم صمت بهامي تسابق على تدوين وطوا على احلاق وشيدي وراسي فوق وطوا على احلاق ومبروك لك يا ابن رفاعي وحبك يا ابن عسل خي قفالك يمتضوني ومثلث ونعم في حكمه وحفيدك رب بوكال كريم من ويا مامي عمامك حال الوقفات يوم الرجال ازعاقي عاداتهم بالفعل تحطيم الارقامي السايب ما تنضاب تحول الرجال اللي يزعون الاخصامي وطبعا رشيدي وطبعا رشيدي وطبعا رشيدي فوق بدنا صقر لحم على المنزل اللي ما هو يشرف هشام وطبعا رشيدي فوت مثل صقر لحم على المنزل اللي ما هو يشرف هشام اتحزم بشق عنط ضفروان تحسن بشجعان الكفر والفخر ما على الأرض ضمنهم شبل تحمل على اقدامي تهيات رجوسي والوعد به لنا قدامنا الشاعر اللي دوم يضرب على الحمي وشيدي وراسي فوق مطر على أحلام مثايل عليها فكري يوم صمت بهامي تسابق على تدويع رشيدي وراسي فوق وطوا على احلاق، رشيدي وراسي فوق وطوا على احلاق ومبروك لك يا دفاعي وحظك قبعة سخي لذلك يا طول اعوامي ومسروك ونعم فيها قربه حفيدك ربهم الكل كريم من مدته يا الصامي وعمامك حال الوقفات يومه. زايد بن سلطان بن الرجال اللي يزينون الاخصام وطبعا الرشيدي وطبعا الرشيدي وطبعا الرشيدي فوق مدنا صقر لحم عن المنزل اللي ما هو يشرف الشام وطبعا الرشيدي فوق مدنا صقر لحم عن المنزل اللي ما هو يشرف الشام تحت حزام